لیڈرشپ ہمیشہ ریسپانسبل اور ذمہ دار ہے کہ اگر لوگ نکل گئے ہمارے ہاتھ میں ٹیبل پر اگر اپنا گیت نہ بیچ سکا میری غلطی ہم مجمے کو قائل نہ کر سکے میری غلطی میں ماں اور بیوی کے بیچ کا وہ تو اختیار نہیں کر سکا ہماری وقت کی بینا زالی کا سبیلا نہیں کر سکا ہماری بچوں کو بچوں میں وہ اعتماد نہ پیدا کر سکا ہماری غلطی مسلک کو اپنا درد نہیں بیچ سکا یہ ہماری غلطی ہے میری غلطی منج سنبھالتے سنبھالتے عقیدہ نکل گیا ہماری گلتی. عقیدہ پکڑنے گیا منج نکل گیا ہاتھ سے ہماری گلواری دونوں سنبھال رہا تھا تو فکا برباد ہو گئی ہماری گلاری خاندان کو اپنا کارکن نہیں بنا سکا ہماری غلطی ماں باپ کو قائل نہ کر سکا میری گلتی. ملک میں اپنا قلعہ نہیں منوا سکا میری گلتی. اصول یہی کہتا ہے کہ الزام خود لینا پڑے گا اور نبوی سنت اور منج بھی ہے یہ تو شیطانی روش تھی جس نے کہا کالا ربی بھی بے مقبوی تھے نہیں نسبت شر اس نے ناؤزب اللہ اللہ کی طرف ہی کرا دیا جبکہ مگر اپنے لیتے ہوئے اور خود ہی کا تجزیہ اور محاسبہ کرتے ہوئے خود ہی برباد بھی نہیں کرتا ایک مومن تو میں جاننا چاہتا تھا گلتی کہاں ہوئی کیونکہ مثبت کو کھا جائے گی یہ قائدہ ہے اس بات نفی پہ غالب ہوگا پازیٹیوٹی پوزیٹیویٹی دمزم ہمیشہ میدان مارے گی سچائی میدان جیت کی آئے گی اگرچہ چاہے تعبیر کی گلتی ہی کی کی کیوں نہ ہو اس لیے تو جب اس نے کہا انتا اب دیوانہ تو اپنے محل میں کیا جان دیا انسان نلگت کلو بنی تو تعبیر اور عبارت کی اگرچہ محل میں ٹھیک ہونی چاہیے دوسری جہب سے لیکن نیت پھر کیوں نہیں ہوا پھر کیوں چھن گیا پھر کیوں در لٹ گیا میرا پھر کیوں نہیں وہ ادارہ ایک سنگے میل بن سکا؟ وہ فکر اس, اس عروج تک کیوں نہ پہنچ سکا حق ہونے کے بعد کی؟ کیوں نہیں وہ بات بادشی نے متشقی اگرچہ اللہ کلیلہ قلت ہی تھی جو حق والوں کو ملی میرا میراثت قلت ہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں میں نے کچھ نہیں ڈھونڈا پہلے ہی موجود اللہ نے قرآن میں کچھ ایسی کلیات دی ہیں جسے ہم کہتے ہیں میکرو پرنسپلز کہتے ہیں جزیات تو ایسی ہیں کہ ران و جینس کسی جگہ پر ہے ویسا خاطہ محمد اور کسی جگہ پر ہے جزاؤ سید مسی مشکل ہے جزیات کو کرنا لیکن کلی قائدے ایسے دی جہاں سے انسان اپنی زندگی کی اس تحریک کو ہر وقت چیک لے سکتے شہوت تک تک تک رہ آ رہی ہے یقین ٹوٹ رہا ہے ہمت ٹوٹ گئی ہے نقد ہو رہا ہے حسد ہو رہی ہے مذہب ضبین ذالب چل لا ہائی کھڑا یا ہی نہیں مناسبتوں کو ڈیل کرنا یہ چٹے منکروں کو ڈیل کرنا آ رہا آ ہے تم تم آ رہا. اتنی بڑی تنبوں کے اندر پروڈکٹ نہیں بننی انسان سے بننی ہوئی چیزیں اس وہ منوسلوان نازل نہیں ہو رہا اگر اس کے اوپر تو سوچنے وہ حل کیسے نکلے گا ایک انسان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے ایک آیت میں بڑے کہ یہاں چیک کر لے اپنا غلطی ادھر ہی ہوگی یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان کا تقاضا پورا ہو انتمل عالم کن تمنی اور نہیں یہ ممکن نہیں ہے <سؤال> یہ دلیل نہیں بنتی اس محل مسلمان کبھی بھی نہ حصہ لحاظ سے ہارنے کے لیے آیا ہے نہ من مانوی لحاظ سے ہارنے کے لیے آیا اگرچہ حصہ ہار بھی جائے تو ظالیک الوض القبیر پھر بھی جسم جلنے کے بعد کریے وہاں پر کیونکہ ان کا فلسفہ ان کی سوچ ان کا نظریہ جیتا جا وہ مرے اور شہید بھی ہوئے تو اپنے ٹرمس پہ مومن اپنے ٹرمس پر شہادت قبول کرتا ہے اور وہ वो ہے اس کا عقیدہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن انسانوں پر اگر انسانوں پر اگر اللہ کا کوئی احسان ہے نا احسان تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے بیچ میں سے یہ رسول بھیج دیا اسے ولا تک عین نہیں کیا اسے اس کے حوالے نہیں کیا کہ تو خود ڈھونڈ لے رسے اور عقل کے حوالے نہیں کیا اللہ نے اگرچہ عقل فساد اور نفع کو پہچاننے کی کچھ حد تک طاقت رکھتی ہے مگر اصل نہیں بنایا عقل کو اصل نہیں بنایا, بنایا شراف پر مقدم نہیں کیا مانزل اللہ پر. حوالے نہیں کیا انسان کو اس کی نفس نفسی اللہ نے کہا احسان ہے میرا کہ میں نے انسان میں نے مخلوق تخلیق کر دی یہ احسان ہے اگر نہ بھی کر تو تب جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی ہم تھی جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی ہم ضرورت نہیں تھی بنایا اختیار دے دیا یہ بھی احسان ہے اللہ نے اختیار دیا اس اختیار